هو مجموع الأحداث التي وقعت في الماضي والتي تشكل الأساس الذي يقوم عليه الحاضر ويسمح باستشراف المستقبلي. ولكن جاءت العادة في أذهاننا أو كما رسخ النظام التعليمي أن هذه المادة مرتبطة بالحفظ والاستدهار ولكنها بعيدة كل البعد عن هذا المجال. بل انها تعد مدخلا اساسيا ورئيسيا لمجال التنميه اذ كانت هناك اراده حقيقيه سواء من الفاعل الاكاديمي او من الفاعل التدبيري السياسي وبالتالي اذا التقت هاتان الارادتين فان نتائجهما تكون غنيه وبالغه الاهميه فمثلا الدول المجاوره مثل اسبانيا وتركيا بلغت مراكز كبرى في هذا الصدد وأضحى الناتج القومي لها يعني يجعل التراث هو في مقدمة هذا البلد هنا أخذ كلمه أو أولى لأحد المؤرخين الفرنسيين هو مارك بلوخ يقول ما جدوى طاري إذ لم يكن منفتحاً ومتفاعلاً مع قضايا عصره بمعنى ما فائدة إذ كان عبارة عن جدران وأحداث وشخصيات وما إلى لا بد لنا من استثماره ومن النهل منه مثلاً في البلدان العربية إسبانيا التي لا تبعد علينا الا ببضع الكيلومترات جعلت المؤرخ في قطب السياسات العموميه بمعنى لا يمكن القيام باي تدخل تراثي او تاريخي دون استدعاء الباحث والمؤرخ، هنا لا اتحدث يعني من ناحيه الجانب التقليدي وانما نحتاج الى السوسيولوجي ونحتاج الى الانثروبولوجي ونحتاج الى جميع الباحثين من أجل الدفع بسيرورة التنمية لا بد أن يكون لهم قوة اقتراحية سواء من خلال صفاتهم الأكاديمية أو من خلال جوانبهم الجماعيه. بمعنى أن ننصت لهم، بمعنى أن نعطي المفهوم الحقيقي للديمقراطية التشارك هذه المفاهيم في الغالب من الأحيان تبقى مجرد شعارات ولكن إدماجها وتعاون والتعاضد معها من شأنه أن يعطي ثمارًا كبرى وكاتبه وبالتالي في كل معاشات الذي يتابع القنوات الفرنسيه مثلًا يجد في كل معاشات الفاعل الأكاديمي هذا بقوه لأنه له ملكة الاقتراح. والسياسي والفاعل التدبيري له ملكه الفعل. أه هنا ناخذ ايضا أولى الاستاذ عبد الوهاب غير في ندوه كانت في مدينه القصر الكبير سنه 2010 تحت عنوان دور التراث الثقافي في التنميه. هنا يقول في البلدان الغربيه يمكن اعتبار كل صورة قديم او اي معلمه تاريخيه سببا مباشرا في عمليه التنميه المستديمه بمعنى انه من ناحيه من ناحيه الاركيولوجيه لكي تحافظ على معلمه تاريخيه ينبغي ان تعطيها وظيفه هذا هو المعطى الاساسي والرئيسي يعني انه ينبغي لزاما ان تعطي لتلك المعلمة وظيفة تقوم بها عبارة عن متحف. فذلك المتحف يعطينا مجموعة من المميزات. أولاً يخلق فرص شغل مجموعة من الباحثين. وأيضاً يعطي رواجًا سياحيًا. وأيضاً يجلب العملاء الصعبه وبالتالي فحتى هو اقتصادي في البلدان الغربية. أضحى لا ينتمي إلى حقل الموارد الاقتصادية أو الموارد البحرية وإنما أضحى تُعرض التاريخ أحد المداخل الأساسية والرئيسية وما الاصل أسكتين بطبيعة الحال تسخر مجموعة من الموارد التراثية والتاريخية التي تعود إلى مجموعة من الفترات وهي ميزة هناك الفترة يعني الرومانية وأيضا الفترة الإسلامية وحتى الفترة الكولونيالية مع الإستعمار الإسباني. ولربما أن الإسبان وعوا بهذه الأهمية ومن فترات زمنية طويلة، هناك مقالات لأحد المهندسين الإسبان الذي كان في المدينة ويؤكد على أهمية هذا تطور التاريخ التنميه واصدار دراسات كحياته لديه مآلات ثريه وغنيه كل المعطيات او كل المواطن الدوليه او الوطنيه تؤكد على اهميه هذا الوطن خاصه في الدستور ويحتل مكانه الصداره بين الاوانين يقول ان الامه المغربيه تراهن على تحقيق رعيها الحضاري بناء على استثمار كافه المقومات التنمويه من ابعادها الاجتماعيه والتاريخيه وايضا النموذج التنموي الاخير يؤكد بالملموس على هذا المعطى وبالتالي من اجل بلوره هذه التوجهات الكبرى ينبغي اولا تنظير لهذا الجانب عبر مثل هذه الجلسات العلميه النيره والمباركه وثانيا وجود رغبه حقيقيه من طرف الفاعلين وثالثا النزول الى الميدان من اجل اولا الحفاظ على هذه المعلمة لانها معرضه للانضباط سواء بفعل عوادي السماء او بفعل بني الانسان من خلال يعني ما يصطلح عليه بمافيا العظام التي يعني تتطور مع التمدين وبالتالي هذه قضايا مهمه البعض قد يعتبرها طرفا فكريا ولكن البعض يعتبرها ضروره اساسيه في مسارات التنميه وايضا ينبغي على الجهات الوصية وهذه نقطة مهمة في إطار التوصيات الاهتمام بالبحوث الجامعية التي تعنى بتاريخ المدينة استثمارها وجعل قائمة ببليوغرافية بخصوصها وأيضا خلق جوائز تحفيزية بخصوص هذه الوجود، هناك مجموعة من الوجود التي نقشت سواء في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بإتلوان أو في جامعة محمد الخامس أو في جامعة الحسن الثاني، وأيضا طبعها هذه هي الوظيفة الحقيقية التي ينبغي أن تقوم بها الجهات المسؤولة، لأن تدبير الشأن العام لا يقتصر فقط على الإنارة وعلى الأزقة وعلى الترصيص وغير ذلك. وإنما ينبغي أن يشمل هذه الأشياء المهمة والرفيعة والتي تحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة، وأيضا اهتمام الدراسات العلمية التي يصدرها أبناء المدينة بخصوص تاريخها وبخصوص تراثها، سبق أن نشرت مقاله في مجلة أريك. <تصفيق> تحت عنوان علاقة بين التاريخ والتنميه عبر مجموعه الاستمارات التي وجهت الى الفاعل السياسي والى الفاعل الاجنبي هناك اتفاق 74% من هذه الاستمارات التي بلغت بها الاستمار اكدوا ان هناك علاقه وطيده بين التاريخ وبين التنميه علاقه مهمه يعني هناك رغبه لكن اساليب التفعيل اولا هناك غياب نصوص قانونيه حتى هذه العلاقه وايضا وجود فاعلين منتخبين ليس لديهم من اي درايه ولا المام بهذا المجال وهذه من عيوب اللامركزيه الاداريه في الوقت الحالي وأيضا يمكن سؤال آخر كيف يمكن جعل التعليم جسران تنمية؟ أول شيء وخمسين في المئة من المستجوابين أكدوا أن التعليم التعليم هو بوابة أولية للتحصيل هذه أو هذه الكفاءة أو هذه القدرة أو هذه الميكانيزم أن التعليم أساسي ورئيسي وضروري من أجل الحديث عن التاريخ والتاريخ والابتعاد عن الحفظ والاستظهار و... و... ومجموعه من الاشياء التي تظل يعني عالقه في الاذهان، ثاني شيء كان هو الاعلام استعمال الاعلام سواء الاعلام الرسمي او الاعلام البديل او عبر صفحات التواصل الاجتماعي. جمعية مرابط القصر مشهورة يعني بنشر مجموعة من الصور ومجموعة من الفيديوهات ومجموعة من المعطيات التي للأسف قد نجدها بالأرشيف الإسباني ولا نجدها هنا. والأرشيف الإسباني بإسبانيا في ألكالا دي هيناريس في إسبانيا في فيه العديد من الوثائق المتعلقة بالمدينة سواء من ناحية الفقهاء أو العلماء أو المتصوفة هنا اتساءل لماذا يقوم المجلس الجماعي بشراكة شراكه مع هذا الارشيف وجنبه من اجل ان يكون رهن اشاره الباحثين في المدينه من اجل استثماره وانجاز مطروحات بخصوص ايضا الارشيف الدبلوماسي في فرنسا فيه معطيات هامه ومهمه ايضا المكتبه الوطنيه بالرباط او مكتبه عبد العزيز ال بالدار البيضاء او مكتبه عبد الله كمنون بطنجه فيها وثائق مهمه وتحتاج الى من الفاعل المؤسسات التي سوف يعمل على استثمارها وجميع في اطار الامانه ارشفتها ووضعها عن اشاره جميع الباحثين وديريس هناك ايضا مشكل المعلومه صحيح اننا في زمن